В Миколаєві через постійні обстріли окупаційними військами комунальники вимушені відволікатись від своїх поточних робіт для усунення наслідків ракетних та артилерійських ударів. Для працівників міського підприємства «Луавтодоріг» в пріоритеті забезпечення приїзду автошляхами міста. З асфальтного покриття вручну та з допомогою техніки прибирають, вантажать та вивозять бите скло, уламки металу, стін, бетону та інших елементів, які розлітаються після вибухів. Так, буває, що ми з деяких напрямків перебираємо бригади, пере, переключаємо на напрямки, коли треба швидко та оперативно ліквідувати. Зараз ЕЛО в кількості 12 людей та три одиниці техніки наводить лад на території біля е, взривів. Дорога вже за 15 хвилин буде відкрита для транспорту і ми будемо переходити на очищення тротуарів. Залізо, скло, уламки бетону, все це загружається трактором, погрузчиком та вручну робітниками підприємства. Трактор, який погружає все це до самосвалу і все це буде вивозитися на сміттєзвалище. Місто буде чистим.